Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώ μπορείτε να βοηθήσετε κάποιον να γίνει αποτυχημένο. Γεια σα, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, συγγραφέα στο βιβλίο Καταμάχη το Δικτυακού Μάρκετινγκ και στο σημερινό μάθημα θα σα δώσω 6 πράγματα που μπορείτε να διδάξετε σε κάποιον αν θέλετε να βοηθήσετε να γίνει αποτυχημένο. Πριν όμω δούμε τι μπορείτε να κάνετε για να γίνετε αποτυχημένοι, αν θέλετε να μάθετε πώ να πετύχετε χρησιμοποιώντα τι νέε τεχνολογίε στη δουλειά σα, Έχω ετοιμάσει ένα 40 λεπτό βίντεο, είναι δωρεάν για το ποια εργαλεία και ποιε δεξιότητε χρησιμοποιεί ο διεκτιωτή, ο επαγγελματία του μέλλοντο. Και φυσικά το μέλλον είναι εδώ. Μπείτε στο futurepro.gr, futurepro.gr. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώ μπορείτε να βοηθήσετε κάποιον να γίνει αποτυχημένο. Αν ήταν να δώσω σε κάποιον συμβουλέ για το πώ να αποτύχει σε οτιδήποτε και αν κάνει, θα του έλεγα τα εξή πράγματα. Πάντα να κάνει τα ελάχιστα στη δουλειά σου. Ποτέ μην προσφέρει να κάνει κάτι περισσότερο. Πάντα να κάνεις τα ελάχιστα, να φτάνεις στη δουλειά, στο meeting την τελευταία στιγμή, να φεύγεις από το πρώτο λεπτό και να σπαταλάς όσο περισσότερο χρόνο μπορείς μέσα στην ημέρα σου σε προσωπικά θέματα, μιλώντας στους φίλους σου και να κάνεις τις προσωπικές σου δουλειές το κινητό στον υπολογιστή σου. Απλά σπατάλησε όσο περισσότερο χρόνο μπορείς. Δεύτερον, να μην έχει καθόλου στόχου και όραμα για το μέλλον. Γιατί αν δεν έχει στόχου, δεν έχει καμία κατεύθυνση, κανένα σκοπό και δεν έχει μέλλον έτσι. Οπότε πάντα θα πρέπει να κάνει αυτά που σου λένε οι άλλοι, οι οποίοι έχουν στόχου. Έτσι πάντα θα είσαι ένα άτομο πιο κάτω από άλλου και θα δέκεσαι εντολέ ή διαταγέ μάλιστα από άλλου που είναι πιο πάνω από σένα και οι οποίοι έχουν στόχου. Το τρίτο που μπορεί να κάνει για να είσαι αποτυχημένος, είναι να είσαι πολύ κακό στη δουλειά σου και να μην ποτέ. Πάντα να κάνει. Όση δουλειά χρειάζεται να κάνει για να μην σε απολύσουν και ποτέ να μην γίνει γνωστό ω ένα πολύ καλό στη δουλειά σου. Ποτέ μην ξεχωρίζει για το τι κάνει τη δουλειά σου πολύ καλά και μην αποκτήσει σε καμία περίπτωση την ετικέτα του επαγγελματία. Κάτι άλλο είναι ότι πάντα να παραπονιέσαι και να γκρινιάζει για τον ανάδοχό σου, για την εταιρεία σου, για τα προϊόντα σου, για την ομάδα σου, για του συνεργάτε σου. Πάντα να παραπονιέσαι και να γκρινιάζει ότι δεν είναι καλή και ότι δεν σε βοηθάνε, ότι δεν δουλεύουν και πω σε κρατάνε πίσω και ότι ο λόγο που δεν έχει πετύχει είναι εξαιτία του. Κάτι άλλο. Να μην δε χειρίζεσαι καλά τον χρόνο σου. Ποτέ μην κάνει πράγματα που έχουν αξία. Ποτέ μην σχεδιάζει μην προγραμματίζει την ημέρα σου. Κάνε ό,τι προκύπτει και ασχολείσαι με οτιδήποτε βρίσκεται μπροστά σου εκείνη τη στιγμή. Και τέλο, ένα από του καλύτερου τρόπου για να γίνει αποτυχημένο είναι να είσαι επικριτικό. Το να είσαι επικριτικός προ τον εαυτό σου και προ του άλλου είναι ο γρηγορότερο τρόπο να καταστρέψει ανθρώπινε σχέσει. Έτσι. Δεν θα έχει ποτέ καλούς φίλου, δεν θα έχει ποτέ καλέ σχέσει. Αν έχει παιδιά, τα παιδιά σου δεν θα είναι ευτυχισμένα, η σύντροφό σου δεν θα είναι ευτυχισμένη και κανεί δεν θα σε συμπαθεί. Άρα, επειδή είναι πολύ σημαντικό το σημερινό μάθημα, για να ανακεφαλαιώσουμε, αν θέλει να γίνει αποτυχημένο, πρώτον, πάντα κάνει τα ελάχιστα στη δουλειά σου. Δεύτερον, να μην έχει καθόλου στόχου και όραμα για το μέλλον. Τρίτον, να είσαι πολύ κακό στη δουλειά σου και να μην βελτιώνεις ποτέ. Τέταρτον, πάντα να γκρινιάζει και να παραπονιέσαι. Πέμπτον, να μην διαχειρίζει το χρόνο σου καλά και έκτον να είσαι επικριτικός. Αυτοί λοιπόν είναι κάποιοι πολύ καλοί τρόποι για να γίνεις αποτυχημένο. Τώρα, δες αυτά τα 6 βήματα για να γίνει κάποιο αποτυχημένο με επιτυχία και δες αν κάνεις κάτι από όλα αυτά. Αν όντω κάνεις κάποιο ή κάποια από όλα αυτά, δεσμεύσου ότι από σήμερα θα το αλλάξεις. Ότι από σήμερα θα αρχίσεις να κάνεις μικρά βήματα ή και μεγάλα για να απαλλαγείς από αυτά μια και καλή. Και τότε θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σα!